ويشال في الحطاب وأنا قلبه شويته وطلع بيع عطاب وأنا قلبه شويته وطلع بي عطاب ما صاحب بعد ما صاحب بعد قررت مو كذاب بس انت سحرتني وشعري يمك ذاب حارت وشعر شعري امك كذاب يا رشاد البرار دورك الشيا يا هاي ركب القاع الحافر بن موحان من, دي.. دي من في من في الشوالي من في من في الشوالي وصاب بن موحان نوصل نوصل للسعيد معيز الكرخان خالي من في من في الشوالي او صاب بن محيان نوصل نوصل للسعيد معيز الكرخا هو يعز عز اخوان يا. يا عز اخوان خضره اللهم تعال بالدايان يا عز اخوان خضر الماتها هابداً، هاليوم ارشد واتنشد اليوم هاليوم واتنشد نشدي هاليوم ما ما طلب كل من تعنى وقلبه بيها حزان طلب كل من تعنى وقلبه بيها حزان قف الشرف يا مال اخوان مو واحد كلكم ها كلكم عليكم هذا كل من تعنى وقلبه بيها حزان وَيَيْتْ كَمُ الشَّرْفِ يَيْمَلِ إخوانَ بِالعَتَّابِ حيي والبديري وَالنَّحْكِيمِ مخلفة الصُّفْرَانِ بِالعَتَّابِ بالصفران عفي كثير اهلا وسهلا بك ابن محمد ها اليوم ترحب ديرتنايف ها اليوم ترحب ديرتنايف ها اليوم ترحب ديرتنايف ها اليوم ترحب ديرتنايف في مطبخ لبيهم زاد اليوم